طلعت روح من طبة لغرفتها واحس يوم القيامه يوم زفتها الله الله الله من من طبة الله الله من الله الله الله الله يوم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحس يوم القيامه يوم زفتها على الجاهز انطوها وابد ما يدرون حاسب شعره شعره من قصيبتها انا الحابسها وسط عيون من الخوف واخاف منها ولو يمر شفتها انا الخايف عليها اكثر من اخوتها انا اللي هسه عند غام لعبتها انا الخايف أنا انا الخايف عليها اكثر من اخوتها انا اللي هسه عنده ضام لعبتها انا البايع وضحكت لجل دمعتها انا اللي ما لها حساب زفتها وحسمو زفة چنها اليوم دفنتها وحصارت الدنيا بلون شامتها وحسمو زفة اليوم دفنتها وحصارت الدنيا بلون شامتها نحيل وقمت تصير ببطن حلقتها <تصفيق> لو قمت تصير بطل حلقتها كبيره الدنيا بس بعيوني ضحكتها كبيره الدنيا بس بعيوني ضحكتها عساها بذمه الوافقتهم قدها مع العل كبيره كبيره الدنيا بس بعيوني ضحكتها عساها بذمه عساها بذمه الوافقت من فتها معلعل العل يظل مع يا ريت تكون الخذاه ويتبنى عزرايل كل من عزرايل كل ما دناه